Hola, em dic Marc i avui farem un vídeo tutorial de FTP, ubuntu. Primer per fer-ho necessitaríem instal·lar el paquet vsftpd i per fer-ho primer haurem d'accedir com a superusuari amb el su i posar la nostra contrasenya. Una vegada fet això, eh, procedirem a instal·lar-lo que s'haurà fent apt-get install vsftpd Una vegada fet això, esperem a que s'escarregui Una vegada s'ha descarregat, eh, tancarem la màquina. Ara, eh, configurarem la IP, però abans de fer això, haurem d'iniciar amb moda de red interna eh, la nostra màquina virtual. Una vegada fet això, i quan hem la màquina, hem donat molt de compte que no estigui parpadejant a l'icona de xarxa, ja que si està parpadejant, podria entrar en conflicte i no es deixaria configurar satisfactòriament la IP. Eh, para configurar la IP, se la eh, como modo superuser y después usa nano etc network interface. Eh, una vagada, estem dentro del fiche para configurarlo, eh eh configurar una en aquel caso ya están configuradas eh, y solamente para activar aquel fiche habría tebran las salvadillas. Una vagada ya en configurado el fiche, do una de control, guarde más fiche y sortidan. Ara procedirem a pujar i baixar els ports. Primer farem l'higitant per a baixar lo i després, si fa, per pujar-lo. Ara, tot seguit, per comprovar que hem fet de la configuració de l'IP, farem un instanci. I aquí podem mostrar que eh, l'hem configurat bé. Ara procedirem a configurar el fitxer vsftpd.conf. Per poder accedir a aquest fitxer haurem de fer un nano etc barra vsftpd.conf. Ara, una vegada que nosaltres estem dintre, posarem a configurar-lo. És molt fàcil, primer haurem de buscar Local Enable Yes i descomantarem aquesta línia. Tot seguit farem el mateix en Right Enable Yes. Una vegada ho hem fet, farem Ctrl O, que és guardar, i després Ctrl X, que sortir Ara, eh, per poder aplicar els canvis que acabadem de configurar, reiniciarem el servei. Una vegada ben fet eh, s'hauria de reiniciar satisfactòriament. Ara procedirem a crear un fitxer per després poder-lo compartir amb l'altra màquina virtual. Per fer-ho serà crear un document document buit i ara li posarem al nom cabbonet. En aquest cas serà document de prova. Una vegada buen fet, Ara procedirem a l'instal·lació de FileZilla a Windows XP. Eh, per a fer-ho, eh, el podem descarregar de la seva pàgina principal. Una vegada l'hem descarregat al fitxer, eh, instal·larem FileZilla. Ara, una vegada ho hem instal·lat, eh, passarem a la màquina virtual a moda red interna. Una vegada fet això, configurarem l'editor. Y añadiremos conexiones de charcha y propiedades Hemos hecho el protocolo de TZP IP Y pondremos la IP que sea de la mateixa charcha que la de Ubuntu En este caso sería la Dino.4 Y la puerta de enguiar sería la misma que la que hemos hecho en Ubuntu la no Y el salido de DNS nos va falta faltar Ahora eh, procederemos a Utilxas para decirlo. Eh, és molt fàcil. Eh, en l'apartat de servidor posarem l'IP que hem posat al servidor FTP i donarem a connexió ràpida. Si nosaltres no posem nom d'usuari ni contrassenya eh, automàticament entrarem com a, anò com a anònims. Eh, en aquest cas, nosaltres no tindem ni permís per veure el directori d'arxius ni per configurar ningú arxiu, ni per editar-lo, ni per passar-lo d'una màquina a una altra, com es pot dir. Ara nosaltres procedirem a eh, posar el nom d'usuari de la màquina de Bluetooth, que en aquest cas seria 0K, la, més la compta de eh? senya. Una vegada ho hem fet, donem la connexió ràpida, acceptar, acceptar, i podem veure que ara podem veure el director de fitxers. Ara nosaltres podem veure si des de la màquina Windows 6P eh, són capaços de veure el document que hem creat Aquesta, el document de prova I bueno, eh, això ha sigut el tutorial I ha estat fet per mi, per la marca Espero que us hagi agradat